Nem valószínű, hogy sokan ismerik a képen látható karaktert, de ezt sosem lehet kizárni. Azonban azok számára, akik nem ismerik, elmondom, hogy Juri Bezmenov, aki állítólag egy ex-KGB ügynök, ami gyakorlatilag a megfelelője az amerikai CIA-nek, és természetesen minden, amit csinál, az gyanús, különösen akkor, mikor a jelek, is erre utalnak. Azonban, amit mond, azt érdemes megfontolni mindenkinek, és visszamutat arra, amit már rengetegszer hallottatok a csatornán, az pedig az, hogy minden, amit tudunk, azért van, mert azok, akik uralják és irányítják a rendszert, azt akarják, hogy ezek a dolgok kiderüljenek. Amit ők akarnak, az káosz, az, amit ma látunk a világban. Amit ők akarnak, az az, hogy az emberiség elhigyja azt, hogy felvilágosult, hogy kiderítette az igazságot, és hogy, hogy képes arra, hogy megváltoztassa a saját sorsát, a saját erejéből. Ez az, amit ők akarnak. Sajnálatos az, hogy ényi idő után sem világos az emberek számára az, hogy ami történik, az egy óriási manipuláció. A világot nem lehet megváltoztatni, a világot nem fogja tudni megváltoztatni. Senki, teljesen mindegy. Hogy hányan ébrednek föl, hányan fognak össze, és hányan mennek az utcára. Ami történik az az, amiről a nagyszerű Saul, vagyis Pálapostól írt, teszalonikaiakhoz írt második levelének második fejezetében. És azért bocsátja rájuk Elohim a tévegés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Az igazságtalanság ugye ez esetben a teremtő instrukcióit jelenti azokat a szabályokat, melyeket az emberiség számára meghatározott. Mielőtt azonban még abba hagynátok a nézését, azzal, hogy ez valamiféle bibliai tanóra lesz, én azt javaslom mindenkinek, hogy várjon még egy kicsit. Sajnálom, hogy ezt kell mondjam, de ami ma történik a világban, az a tévegés ereje melyet a teremtő bocsátott az emberiségre. Ez az ő munkájának eredménye, hiszen elfordult az emberiség tőle, és a saját feje után megy. Ez a szánalmas viselkedés, ami a legtöbb embert jellemez manapság, az annak az eredménye, hogy a saját feje után megy, és azt hiszi, hogy képes lesz megváltoztatni a világot úgy, hogy nem is érti azt. Arra a tudásra alapoznak, melyet azokban az intézményekben szereztek meg, amiket azért hoztak létre, hogy a világ olyan legyen, amilyen. Hogy az emberek tudatlanok legyenek a valósággal és az igazsággal kapcsolatban, és ugyanazt gondolják, és irányíthatóak legyenek, mint egy nyáj. És a nyájat nem pejoratív értelemben mondom, hanem egyszerűen az az, ami irányítható. Egy nyájat egy kutya képes irányítani, hiszen a nyáj együtt mozog, a nyáj különböző, utasításokra reagál. Nem csak utasításokra, hanem különböző ingerekre együttesen reagál. Ilyen lett az emberiség. Elegendő egy szakállas, fejkendős férfit mutatni, és akkor mindenki megijed, vagy egy fejkendős nőt mutatni, akinek csak a szeme látszik, és mindenki felháborodik. Teljesen mindegy. Az emberiség új reagál, ahogy be van tanítva. Mi az, ami betanítja? Az a rendszer, amit kidolgoztak azok, akik uralják és irányítják ezt az egész világot. Erről szeretnék némi információt nyújtani azok számára, akiket érdekel, hogy mi is az, ami történik, és hogyan működik pontosan. Ne fogok játszani a későbbiekben egy videó részletet, ami egy Yuri Alexandrovich Bezmenov előadásból lett kivágva számtalan, találtak az interneten, nem tudom, hogy van-e hozzá magyar felirat, ehhez a részhez lesz, úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy hallgassa meg. Itt összefoglalom azok számára, akiket érdekel. Még egyszer mondom, biztos vagyok benne, hogy ez az ember is része a megtévesztésnek. A megtévesztés ez esetben nem a hazugság, a megtévesztés az, hogy az ember meg tudja az igazságot, és kiderítés azt hiszi, hogy ő az, aki ezt kiderítette, és azért tudta meg, mert annyira okoz, és kinyomozta. Azért tudta meg, mert azok, akik uralják ezt a rendszert, és irányítják, azt akarták, hogy megtudjuk. Tudják pontosan, hogy hogyan kell a különböző csoportokat manipulálni, és hogyan kell az embereket manipulálni annak érdekében, hogy elérjék azt a célt, amelyet ők akarnak. Ugye... Bezmenov egy volt KGB ügynök állítólag, és a, egy ország elfoglalásának a négy fázisát magyarázza el ebben a videóban. Elfoglalás olyan értelemben, hogy felforgatni, és átalakítani, és egyik fázisból a másikba átvezetni. Mindenféle fizikális beavatkozás nélkül. Fizikális olyan értelemben, mint harcászati beavatkozás nélkül. Nagyszerűen összefoglalja a videóban azt, amiről szó van, de megpróbálom itt elmagyarázni lassan, és akit, akit érdekel nézze meg, természetesen van, van több órás verzió belőle, és számtalan előadás van, és mindegyik nagyon érdekes. Ennek a folyamatnak, amit ideológiai felforgatásnak hívnak, az első fázisa a demoralizáció. Bezmenov elárulja nekünk, hogy ez a folyamat, illetve ez a szakasz több mint húsz évet vesz igénybe, de legalábbis húszat, ugyanis elszükséges az, hogy egy generáció felnövekedjen egy teljesen új ideológiával a fejében. Gyakorlatilag az agymosásról beszélt. Természetesen ennek az eszköze az iskolarendszer, mint ahogy azt elárulja. Egy generációt elő kell állítani úgy, hogy ezek az új ideológiák legyenek benne a fejében. Ez az, amit látunk a történelemben, szakaszokban. A világot mindig is ugyanazok az emberek irányították az iskolarendszeren, a politikán, a tudományon, médián, és a szórakoztatóiparon keresztül. Ideológiákat, gondolatokat, eszméket, filozófiákat ültetnek el az emberek fejében ezeken a csatornákon keresztül, és átalakítják a gondolkodásukat olyanná, amilyennél ők azt szeretnék. A végén pedig a kész termék kijön a folyamat eredményeképpen. Az egyik ilyen eredmény az egyenjogúságért való küzdelem, a különböző erkölstenen életstílusoknak az elfogadása a szeretet jegyében, annak a szeretetnek a jegyében, melyet a világ szeretnek képzel, de számtalan más bizonyíték is van erre a demoralizációs folyamatra, ugye az egyik az úgynevezett LMBT mozgalom. A másik, a hasonlóan ostoba feminista mozgalom, ami szintén ennek a folyamatnak az eredménye. Vagy az antirasszista mozgalmak, legfőképp ugye a Black Lives Matter, de azon kívül számtalan más van, ami szintén bizonyítja, hogy az emberiséget programozzák szépen lassan egyfajta ideológia szerint ugyanilyen a különböző társadalmi egyenjogúságért küzdő csoportoknak a működése, amik természetesen ugyanilyen manipuláció eredménye. Az emberek azt gondolják, hogy ez az ő nagy ötletük nem értvén az, hogy ezek a mozgalmak hosszú-hosszú évtizedek óta itt vannak, és mindig is ugyanazt a célt szolgálták. Az pedig az, hogy az ember távolabb és távolabb vezessék a valóságtól. Teljesen mindegy, hogy valaki a szegények és a gazdagok közötti különbség eltörléséért küzd, vagy a női egyenjogúságért, vagy a gyermekek jogaiért, a fák jogaiért, a kutyák jogaiért, teljesen mindegy. Mindaddig, amíg az ember részt vesz ezekben a dolgokban, a világ dolgaiban, addig része a problémának, és nem fogja tudni megérteni azt, hogy mi zajlik a világban. Ezek a világ módszerei arra, hogy az embert eltérítsék a helyes útról, arról az útról, melyet a teremtő kielőtt számunkra. Ez a folyamat húsz évet vesz igénybe, legalább, ahogyan azt mondtam, és az iskola rendszer az első számú eszköze, hiszen ez az, ahol a nagyüzemi agymosás folyik. Én tudom, hogy ez érzékenyen érinti azokat, akik hosszú éveket töltöttek el, és az egész életüket feltették arra, hogy minél több tudást összegyűjtsenek ebben a rendszerben, én magam is ezek közé tartozom, tartozom vagy tartoztam, de egyszerűen az emberek el kell ismerni azt, hogy őt is megtévesztetik ugyanúgy, mint azokat, akikről azt gondolja, hogy megtévesztették. A második rész az, ami érdekes, ez az, ahol mi tartunk ma a világon, ez pedig a destabilizáció szakasza, azaz. Ez a folyamat hónapokat vesz igénybe, és ez az, amit tapasztalunk és látunk a világban, amikor különböző sztrájk mozgalmak, vagy tüntetések, illetve felkelések zajlanak a jelenlegi, illetve a fennálló politikai rendszer ellen. Ez az, ami folyik a világban. Ez alkalommal nem egy országot céloztak meg, hanem az egész világot. Ezért próbáltam megérteni mindenkivel azt, hogy ami történik, az egy manipuláció eredménye. A világot nem fogják tudni megváltoztatni az emberek, de ez hamarosan nyilvánvaló lesz mindenki számára, mikor a rendszer összeomlik. Mindazok az emberek, akik most egyenjogúságért tüntetnek, majd meg fogják tudni, hogy milyen is az a szeretet, amiben ők hisznek, akkor, amikor nincs mit enni, nincs mit inni, vagy nincsen fűtés és hasonló dolgok. Majd akkor kiderül, hogy ki mennyire szereti a másikat. Meg azokat az állatokat például, amelynek a jogaikért most tüntetnek. A harmadik lépése ennek a folyamatnak maga a krízis. Azaz egy olyan esemény, amely megrendíti az egész társadalmat alapjaiban. És néhány napot vesz igénybe, legalábbis a stratégia szerint, és a jelenlegi rendszer, illetve politikai vezetés összeomlásával, illetve annak megszűnésével jár. Ezt másnéven QDT-nak hívják. Ezt erre láthatunk számtalan példát Dél-Amerikában, de szerte a világon, ahol... Ez a rendszer átvette a hatalmat egyes országok fölött. Ha visszagondolunk a forradalmainkra, a szabadságharcokra, szerte a világon, a háborúkra, a világháborúkra, mind-mind ennek a manipulációnak az eredménye. Átalakítják a társadalmat, az ideológiai rendszert, utána előidéznek egy kaotikus időszakot, majd a krízis, és abból megszületik az új rendszer hullámokban folyamatosan ez az, ami végigvonul a történelme. Nyilván mindenki szeretné azt hinni, hogy a forradalom és szabadságharc vagy ez, vagy az, vagy amaz, az mekkora győzenem volt. Mindegyik egy irányba terelt az emberiséget. Abba az irányba, ahol most tartunk. Ahol világviszonylatban kialakul egy teljes mértékben tudatlan társadalom, amelyiknek semmiféle erkölcsi morális és spirituális értékrendje nincsen. Az emberiség elvesztette azt az értékrendet, amely eddig jellemezte, legalábbis szép lassan elvesztette, és eljutottuk oda, hogy mindenkinek megvan a maga igaza. Mindenkinek igaza van, mindenki azt csinál, amit akar. Az a lényeg, hogy szeressen valakit, hogy ezek a dolgok mit jelentenek, azt igazából nem tudja senki definiálni. A lényeg az, hogy kialakult ez a káosz, és ez volt a cél mindvégig. A négyes fokozat, illetve a negyedik lépés az a normalizáció folyamata, ami eltart örökké, és ez egy új szociális rend konstrukciója, vagyis egy új világrend kialakulása jelen esetben. Természetesen, mint minden eszköz, ez is használható, különböző módszerekkel, együtt, vagy pedig módosításokkal, ez az, amit látunk a társadalomban. A demoralizáció, a destabilizáció, a krízis és a normalizáció folyamata jelen van az emberiség történelmében mindig, mindenhol, különböző helyeken, különböző fázisokban. Azonban most túl vagyunk egy világméretű, demoralizáción, amit egyértelműen az amerikai Egyesült Államokból indul, azzal a fajta erkölcstelen és primitív kultúrával, ami onnan elárasztotta a világot. A destabilizáció időszakát éljük, amikor mindenhol mindenki fellázad a rendszer ellen, és hamarosan megtapasztaljuk a krízist is, amikor az egész rendszer világméretekben összeomlik. És majd akkor fog mindenki rájönni arra, hogy az az ötlet, ami a fejében volt, hogy megváltoztatja a világot, hogy leváltja a rendszert, és majd újat fog hozni, mennyire ostoba. Ezután fogjuk meglátni az új szociális rendet, ami a normalizáció folyamata, ami az az új világrend, amelytől mindenki annyira tart, vagy pedig le akar győzni, amiben már élünk. Az új világrend egy egységes, téve globális kormány, ami működik már, csak még nem hivatalos, és euh, még látszólag fennállnak a nemzetállamok. Tudván ezeket a lépéseket, tudván a stratégiát, mindenki számára nyilvánvaló kell, hogy legyen, hogy az ideológiai felforgatás, illetve ez a hatalom átvétel, ez teljes mértékben törvényes, nyílt és euh, Mindenki számára nyilvánvaló, akkor, amikor az ember képes kinyitni a szemét. Csak sajnos pontosan az a probléma ezzel, hogy nem képes rá. Az emberek annyira nem értik a valóságot, hogy nem képesek felfogni azt, hogy egy olyan társadalom, ahol mindenki egyenlő, az egy szocialista, kommunista társadalom, amit mindenki utált, mikor úgy hívták és abban kellett élni. Azonban ez az egyetlen társadalom ahol mindenki egyenlő. Ez az egyik probléma. A másik kérdés az, hogy vajon milyen egyenlő lesz majd mindenki. Mert nem mindegy az, hogy mindenki koldusként fog élni, vagy mindenki gazdagként fog élni. Nehezen tudom elképzelni azt, hogy azok, akik ma uralják a világot, majd szeretnének lejönni arra szintre, ahol a legtöbb ember él, Viszont akkor mi is az egyenlő? Mi az a szint, amikor, ahol mindenki egyenlő lesz majd? Mert vagy egyenlő mindenki, vagy ugyanott vagyunk, ahol most. Harmadik kérdés, és legfontosabb az, hogy mit lehet majd gondolni egy ilyen társadalomban? Mi az, ami elfogadott, és mi az, ami nem? Mit lehet mondani majd? Mi az, ami nem sér senkit? Mi az, amit gondolhatunk, hihetünk? Ahol mindenki egyenlő, ahol mindenkinek megvannak a jogai, és senkit nem lehet megsérteni, mert mindenkinek valami problémája van azzal, amit a másik mond. Miközben a világ egyik része vár a jelre, a másik pedig próbálja megváltoztatni a világot. Elfelejtik azt, hogy mindez évezredek óta megvan írva. Annak, akinek értelme van, az megértette azt, hogy az az idő, amiben élünk, az év ezredek óta meg volt jövendőlve. Az engedetlenség az, ami a világot jellemzi. Ez az a dolog, ami átszövi az összes mozgalmat, az emberiség legnagyobb részét. Az, hogy mindenki megy a saját feje után, hogy a saját erejéből szeretné megváltoztatni a világot, és elhagyta azt az utat, melyet a teremtő kijelölt. Pontosan ez az, amit az ellenség mindig is akar. Ő tudja, hogy ő hova megy. Ő azt akarja, hogy minél többen kövessék. És a helyzet az, hogy ő az, aki nyerésre áll. Hiszen az emberiség túlnyomó többsége, őt fogja követni pontosan oda, ahova ő megy. Azonban mindig lesz egy rész, egy maradék a világon, akit a teremtő segít ezen az úton. Tetszik vagy sem, de ez a helyzet. Az engedetlenek, akik a világ nagy részét alkotják, azok azok, akikről jelenések könyve 13. fejezet 8-as vers szól. És ezzel szeretném befejezni, remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a bárányi, aki megöletett e világ alapítása But in reality, the main emphasis of the KGB is not in the area of its intelligence at all. According to my uh, opinion and opinion of many defectors of my caliber, only about 15% of time, money and manpower is spent on espionage as such. The other 85% is a slow process which we call either ideological subversion or active measures, aktivnye мероприятия, in the language of the KGB, or psychological warfare. What it basically means is to change the perception of reality of every American to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves, their families, their community and their country.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 the enemy. In other words, Marxism-Leninism ideology is being pumped into the soft heads of, of, of at least three generations of American students without being challenged or counterbalanced by the basic values of Americanism, American patriotism. The result? The result you can see. Most of the people who graduated in the 60s dropouts or half-baked intellectuals are now occupying the positions of power in the government, civil service, business, mass media, educational system. You are stuck with them. You cannot get rid of them. They are contaminated. They are programmed to think and react to certain stimuli in a certain pattern. You cannot change their mind. Even if you if you expose them to authentic information, even if you prove that white is white and black is black, you still cannot change the basic perception and the logic of behavior in other words these people uh, uh, the process of demoralization is complete and irreversible to get rid society of these people you have you need another 20 or or or 15 years to educate a new generation of patriotically minded and and and uh, common common sense people who would be acting in Favor and in the interests of, of the uh, of, uh, United States society, and yet these people have been programmed and, as you say, in place, and yes. who are favorable to an opening with the Soviet concept. Mm -hmm. These are the very people who would be marked for extermination in this country. Most of them, yes, mm -hmm. uh, uh, simply because the psychological shock when when they will see in future what the what the beautiful society of equality and social justice means mm -hmm. in practice. Obviously, they will revolt. They they, they will uh, they, they will be very unhappy, frustrated people. And the Marxist-Leninist regime does not tolerate these people. Mm. Uh, they obviously they will join the links of dissenters, mm. dissidents. Mm. Uh, unlike in present United States, there will be no place for dissent in, in future Marxist-Leninist America. Uh, here you can you can get. Uh, Popular, like uh, Daniel Ellsberg, and filthy rich, like Jane Fonda, for being dissident, for criticizing your Pentagon. In future, these people will be simply squashed like cockroaches. Nobody is going to pay them nothing for their beautiful, noble ideas of equality. This they don't understand, and uh, it will be a greatest shock for them, of course. The demoralization process in the United States is basically completed already uh, for the last 25 years.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 is unable to assess true information. The facts tell nothing to him. Uh, even if I shower him with information, with the authentic proof, with documents, with pictures, even if I take him by force to the Soviet Union and show him concentration camp, he will refuse to believe it until he he is going to receive a kick in the in his fat bottom when a military boot crashes his. Then he will understand, but not before that. That's the tragic of the situation of demoralization.